بمثلك حافظ القرآن طوبى لكم بمحاة قصص إسلامية وتاريخية هذه الحلقة صادمة بكل تفاصيلها ربما تظنون للوهلة الأولى أنكم في عالم من الخيال المرعب ولكن المفاجأة بالوثائق والدلائل، مخلوقات لم تسمع بها من قبل سكنت الأرض قبل وجودنا، صفاتها مرعبة ليست من الجن حتى مخلوقات الحن والبن. منذ بدء البحوث والتاريخ، والذي يعلمه الجميع أن أول من خطى بقدميه على الأرض هو سيدنا آدم عليه السلام. بعض المؤرخين والباحثين قالوا إن الجن سكنوا الأرض قبل البشر، ولكن هل تعلمون أن هناك مخلوقات من خلق الله تعالى سكنوا الأرض قبل البشر وقبل الجن وهم ليسوا بشرا وليسوا من الجن ولكن ما قصتها وكيف اختفت ومن قضى عليها تلك من أسرار ما قبل الوجود الغامضة الحن والبن بحسب أغلب المؤرخين والمفسرين قالوا إنهم مخلوقات لا من الجن ولا من الإنس سكنوا الأرض قبل هذين الجنسين أغلب المفسرين لم يذكروا أشكالهم أو حتى تفاصيل حياتهم بل اكتفوا بأنهم عصوا الله عز وجل وسفكوا الدماء لذلك أبادهم الله عز وجل بأمره قال بعض العلماء إن الله عز وجل خلق قبل آدم عليه السلام ثمانية وعشرين أمة وذكروا بعضاً لأشكال هذه الأمم ولكن لم يتم تأكد من هذا الوصف ولكن سنذكر البعض مما ذكر عن أشكال هذه المخلوقات، وإنما ستسمعه ليس من الخيال، وإنما هو ذكر في كتب أكبر المؤرخين والمفسرين كشهاب الدين والسيوطي. أما عن وصفهم، لهم أجنحة، وكلامهم قرقعة، لهم أبدان كالأسود، ورؤوس كالطير، ولهم شعور وأذناب، ومنهم من له وجهان، وأحد من الأمام، والآخر من الخلف، والأرجل كثيرة، ومنهم من يشبه نصف إنسان بيد ورجل، وكلامهم مثل صياح الغرانيق، ومنهم من هو وجهه كالآدمي، وظهره كالسلحفاء، وفي رأسه قرن، وكلامه مثل عواء الكلب، ومنهم من له شعر أبيض وذنب كالبقر، ومنهم من له أنياب بارزة كالخناجر وآذان طوال، إنه وصف مرعب ولكن الغريب والملفت أنهم لم يسموا هذه المخلوقات وهو ما تركوا باب التفسير والتأويل مفتوحا ومن خلال البحث عن هذا الموضوع وجدنا مقالا يفصل مخلوقات الحن والبن بالإضافة إلى مخلوقات تسمى الخن والمن والدن والنس أو السن ولكن يجدر بنا أن نذكر ونؤكد أن هذا المقال لم يذكر أي مصدر لمعلوماته ولكن أردنا ذكره لنعرض كافة المعلومات التي ذكرت في هذا الموضوع بحسب هذا المقال الذي لم نقف على مصدره وحقيقة معلوماته أن البن هم أول مخلوقات وهم أقرب للمسوخ البدائية ويبدأ خلقهم على هيئة دودة عظيمة لتسرع في النمو فتصبح على شكل كائن نصف قائم ثم تتحول بعدها إلى ما يشبه القرد المنتصب لتشيب وتموت وتذوب بقاياها في الأرض وبحسب المقال أيضا فإن مخلوقات البن بدأت بالاختفاء بعد أن تكونت الطحالب وازدادت بقعة الماء على الأرض ليبدأ الحن وهي كيان خشبية وكانت تتغذى على المعادن من الأرض فأصبحت أقوى من البن وبطشت بهم وجمعت بين شكلها وشكل البن ليبدأ شكل مخلوق جديد اسمه الخن وخلق الخن من الطين وصار يتغذى على المخلوقات البحريه فكون غلافا حيوانيا فاصبح اقوى من البن والحن فدخلت في صراع معهم حتى قضت على مخلوقات الحن تماما واللافت للذكر ان المعلومات الغريبه تقول ان الديناصورات هي من قضت على مخلوقات الخن ثم ننتقل الى المن وهي تكونت من البن الذين اختفوا من بطش الخن وهذه المخلوقات كانت ضخمة بلا أعين مع مجسات متحركة على وجهها ساعدتها على العيش في الكهوف المظلمة ثم اختفت مخلوقات المن وتطورت وأصبحت مخلوقات الدن وتمشي على أربع ويختتم المقال بمخلوق السن أو النس وخلال خلق السن خلق الله جل جلاله الجن ولكن نؤكد أنه لا مصادر موثقة لهذا المقال إنما ذكرناها كما قلنا من باب طرح كافة المعلومات المتداولة أما المصادر الموثقة ذكرت وجود الحن والبن وكان أبرزهم ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية وقد اعتمد أكثر المفسرين على آية في سورة البقرة إذ يقول الله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون فذهب بعض المفسرين إلى أنهم الجن ولكن تكمل الآية أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء والمتفق عليه أن الجن ليس لهم دماء فهم مخلوقات من نار إذا فمن كان قبل النبي آدم عليه السلام على الأرض وسفك الدماء ومن عاث في الأرض فسادا؟ قال العلماء كانت هناك مخلوقات ذات دماء قبل الجن وقبل البشر إلا أن عددا من المفسرين رفضوا هذه الفكرة بسبب عدم وجود نص صريح في القرآن الكريم أو الأحاديث النبوية فقال ابن عاشور إن مخلوقات الحن والبن قد تكون من خرافات الفرس أو اليونان. ولكن أين اختفت هذه المخلوقات؟ هناك روايتان واحدة قالها المفسر الإسلامي ابن كثير حيث ذكر أن الله تعالى سلط الجن عليهم بعد عصيانهم وسفكهم للدماء فقامت معركة كبيرة بين الجن والحن والبن فانتصر الجن عليهم فأبادوهم بشكل نهائي أما الرواية الثانية غير الموثقة ولكنها ذكرت كثيرا وهي رواية صادمة تقول الرواية إن الحن والبن هم نفسهم قوم يأجوج ومأجوج وأنهم هربوا إلى جبال القوقاز بعد هزيمتهم من الجن ثم عاودوا الظهور بعد أن نزل البشر وفتكوا بقبائل الإنس حتى جاء ذو القرنين وحجزهم خلف السد حتى آخر الزمان ولكن كما قلنا مشاهدين فإن هذه روايات غير موثقة اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما